Quantes persones hi ha al món? Quantes diuen a Catalunya? Sabies que una tercera part del territori és espai natural protegit? I que hi ha 25 cims a més de 2.000 metres d'altitud? O que l'esperança de vida dels catalans és una de les més altes del món? I quants turistes diries que visiten Catalunya anualment? Les dades que ens envolten expliquen de manera objectiva qui som, què fem i com vivim. Coneixer aquestes dades ens permet entendre la nostra societat i trobar maneres per millorar-la. Els organismes Estadística són els responsables de recollir, gestionar i difondre aquestes dades. Gràcies a la seva feina, tenim una perspectiva global del món on vivim. El proper 20 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Estadística. Per això, a l’idescat, volem celebrar-ho comptant. Comptant amb tu. Dia Mundial de l'Estadística. Millors estadístiques per a una societat millor.